اس وقت سے طبیعت پہ بوجھ اور کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب سے ان بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شعر کی سیاست کے لیے بڑا نقصان دہ ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے لیکن شاید ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے میرے خیال میں بھی اعجاز اتنا شاید سیاسی طور پہ کمزور نہ ہو کہ وہ آزاد الیکشن لڑے ظاہر بات ہے وہ کسی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑے گا اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے اس کو آفر بھی ہو رہی ہے اعلیٰ میں کسی جگہ بھی کسی سیٹ سے الیکشن لڑے ہماری تیاری ہے سلسلے میں رابطے ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جماعت کے ذمہ داران جو اس بارے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ شاء یقیناً وہی فیصلہ ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ قوتیں متحرک ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کو بھی کمزور کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے نتیجہ وہی وہ نکلے گا جو ہمیشہ نکلتا ہے شاید آپ مجھے دوبارہ میرے خیال میں سیاست میں متحرک کرنا چاہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ اب آرام کیا جائے بہت عرصے سے ان میں لگے ہوئے ہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ, علامہ عبد الحربانی صاحب آپ عوام دوست اتحاد کے سرگرم رہنما رہے ہیں انقلابی اتحاد جب بنا اس وقت بھی آپ صفح اول میں تھے شہر بچاؤ کمیٹی بنی تو آپ کا سب سے متحرک کردار تھا لیکن کچھ عرصہ سے خاموشی دیکھ رہے ہیں شہر کے عوام آپ کی اور رحیم خان ضلع میں اور رحیم خان شہر میں آپ کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ ماند پڑتی نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کچھ آپ بیزار ہیں متنفر ہیں مقامی سیاست سے یا کچھ اور وجہ ہے آپ اب الیکشن ہونے والے ہیں ملک میں تو اس وقت آپ کچھ متحرک کردار ادا کرنا پسند کریں گے لوکل جوڑ توڑ کے حوالے سے آپ کو ایک بڑا قائدانہ کردار ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں عام انتخابات مقامی سطح پر ضلع رحیمار خان میں اور رحیم خان شہر میں کیا منظر ہوگا اگلے عام انتخابات بھائی عبدالقدس صاحب ہمارے ضلع رحیمار خان میں خاص طور پر ہمارے اپنے شہر رحیمار خان میں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں سیاسی ایکٹیویٹیز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح باقی اضلاع میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے شہر کی سیاست نظریات کی بجائے زیادہ تر برادری ازم پر ہوتی ہے یا دولت کے بربوتے پر ہوتی ہے یا یا برادری عزم کے بربوتے پر ہوتی ہے اور جب بھی یہاں پر کوئی اتحاد منے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ الحمدللہ اس میں شاید میرا کردار سب سے زیادہ تھا لیکن اب میں نے جب وہ شہر کے حالات دیکھے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں سچی بات کہنے کے لیے تیار نہیں سچی بات کہو تو اپنے ہی دوستی ناراض ہوتے ہیں ہمارے شہر میں ہمارا میرا سیاسی تعلق ہمیشہ میاں عبد الخسی زمانے میں میرے والد صاحب کا بھی تعلق میاں عبدالخالق صاحب کے ساتھ ہوتا تھا پھر میرا بھی تھا پھر کچھ اختلاف بھی ہو گیا پھر انقلابی احتیاط بنا پھر میرا تعلق ہمیشہ میاں امتیاز صاحب کے ساتھ ہے اب بھی ہے میاں امتیاز صاحب کے ساتھ گروپ ہے اور میاں امتیاز نے اچھے کام بھی کیے ہیں بہت سارے متحرک آدمی ہے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے کاموں پہ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کا احترام بھی کرتا ہے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 مسلم لیگ نون بھی ہے جے یو آئی بھی ہے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی بھی اس وقت یہ کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم شہر کے کسی سیٹ سے ضلع میں کسی جگہ بھی کسی سیٹ سے الیکشن لڑے ہماری تیاری ہے سلسلے میں رابطے ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جماعت کے ذمہ داران جو اس بارے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ یقینا یقیناً وہی فیصلہ ہوگا باقاعدہ جماعت کے شورہ ہے عملہ ہے شورہ اور عملہ بیٹھ کے جو فیصلہ طے کرے گی اسی پہ انشاءاللہ عمل ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں نے جیسے شروع میں رض کیا کہ سیاست نظریات کے بنیاد پر نہیں برادری عزم کے بنیاد پر ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جٹ برادری اور رائی برادری اکثریت کے ساتھ ہیں ان دونوں برادریوں کی اکثریت ہے اور یہی لوگ زیادہ الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں باقی برادریوں میں سے کبھی کوئی اس طرح سامنے آیا نہیں ہے اس وقت جو صورت حال ہے ظاہر بات ہے اس وقت تھوڑا سا لوگوں کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحیم یار خان کی سیاست باقی اضلاع سے مختلف ہے یہاں پر کچھ برادریہ ایسی ہے جن میں مسلم لیگ کی اکثریت ہے جو مسلم لیگ کے اوپر اعتماد زیادہ کرتے ہیں جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے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 اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن اس انداز میں ہوئے جیسے حالات بنائے جا رہے ہیں تو کم از کم رحیم یار خان میں جیت قومی اسمبلی کے سیٹ پر وہی میاں امتیاز بھی الیکشن جیتے گا اس کے رابطے اب بھی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں ایک بات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے دوست ہیں میاں ایجاز احمد صاحب سب سے زیادہ میری دوستی میاں اجاز عامر کے ساتھ ہے ملک ساجد فیروز میاں اجاز یہ میرے خاص دوست ہیں تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے تو میاں اجاز عامر بھی شاید سوچ رہا ہے الیکشن لڑنے کی کہ میں بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صوبائی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا الیکشن اگر میاں اعجاز لڑے تو پورا شہر جانتا ہے کہ کا دور میں میاں اجاز احمد نے جتنے کام کیے کسی نے اتنے کام نہیں کیے کام کے لحاظ سے اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہے لیکن ہماری پھر بھی کوشش یہی ہوگی کہ یہ بھائی اکٹھے ہوں ان میں اتحاد ہو اور یہ نوبت نہ آئے کہ علیحدہ لڑے اس لیے کہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے ہم قومی اسمبلی میں اگر ہماری جماعت نے فیصلہ کیا پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا می امتیاز کو ٹکٹ ملا تو ظاہر بات ہے ہم می امتیاز صاحب کے ساتھ ہوں گے ان کی اسٹیج پہ تقریریں کریں گے میاں اجاز امر صاحب الیکشن لڑیں گے تو دوستی کے لحاظ سے ظاہر بات ہے سب کو چھوڑ کر میاں اجاز صاحب کی حمایت کرنی پڑے گی اس کی کارکردگی کی وجہ سے اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے اور اس گھر میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن کوشش اس کے لیے بہت ساری ہوئی ہیں ہماری بھی یہ کوشش ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے اس گھر میں اختلاف نہ ہو سننے میں یہ آ رہا ہے لاما صاحب کہ میاں اعجاز احمد صاحب کچھ دو تین ایسے موثر اور بڑے امیدواروں کے ساتھ مل کر کوئی پینل بنا کر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان پیپلس پارٹی کے ٹکٹ کے بھی شاید امیدوار ہیں یا پاکستان کی پی... پا... تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بھی شاید امیدوار ہیں اگر ایسی صورت ہوئی وہ پینل بنا کر مقابلے میں آئی یا کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ دے لیا تو پھر آپ کا ووقف کیا ہوگا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 ٹکٹ کی آفر بھی ہو رہی ہے آگے پتنی اس کی مرضی وہ آزاد لڑتا ہے یا ٹکٹ لیکن پکی پک بات میرے خیال میں یہی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے ٹکٹ مل جائے گی اور وہ کسی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑے گا ہم کوشش کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی دعوت دے آخر ہم بھی سیاسی لوگ ہیں ہماری بھی سیاسی جماعت ہے ہم کوشش کریں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولنف الرحمن ہیں جہاں پورے ضلع سے مسلم کے اور پی پی کے امیدواروں کو ٹکٹ ملے گی تو ایک ٹکٹ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جماعت میں شامل کریں اور کہیں کہ آؤ ہماری جماعت کی طرف سے الیکشن لڑو لیکن فیصلے وہی وہ ہوں گے جو پی ڈی ایم کرے گی ہم پی ڈی ایم کے ذمہ دار لوگ ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ تعلق ہے جو پی ڈی ایم اگر مستفقہ الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم الیکشن میں پی ڈی ایم کا اتحاد باقی رہے گا برقرار رہے گا اور پی ڈی ایم کی طرف سے امیدوار سامنے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اپنی جماعتوں کے پابند ہیں وہی ہی کریں گے جو جماعتوں کا حقوق ہوگا علامہ صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ سے اپنے طور پر الیکشن لڑنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ پنجاب میں اپنے طور پر الیکشن لڑنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور منصوبہ یہ ہے کہ صرف کے پی کے میں پی ڈی ایم کے تحت یعنی مل کر الیکشن لڑا جائے گا اور باقی ہر جماعت کو اپنے ضلع سطح پر کہا جائے گا کہ وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں وغیرہ اپنے اپنے طور پر الیکشن لڑیں آپ کا جو کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے تو کیا آپ کوئی کردار ادا کرنا پسند کریں گے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کو رابطے کر کے تاکہ کم از کم ضلع رحیم خان کی سطح تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے عبد الغر صاحب پی پی جو ہے نا وہ ان کے تو ذمہ داروں کا بیان بھی آ چکا ہے زرداری صاحب کا بھی بلاول صاحب کا بھی کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں حکومت میں شامل ہیں تو وہ تو ان کے ذمہ دار لوگوں کا بیان آ چکے ہیں ظاہر بات ہے لیکن یہ طے ہے اس اپوزیشن کے جماعتوں یہ اپنے حکومت کی جماعتوں میں یہ بات طے ہے کہ جہاں ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی وہاں ایڈجسٹمنٹ ہوگی مثال کے طور پر کسی ضلع میں مسلم لیگ کی اور جے جی یو آئی کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وہاں وہ ہو جائے گی کہیں پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی کیونکہ انفرادی طور پر اگر الیکشن میں جایا جائے, جائے تو میرے خیال میں شاید پھر وہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا جس کی ہم توقع کرتے ہیں اس لیے بہتر صورت یہی ہوگی کہ یہ جماعتیں اب ایسے امیدوار جو مضبوط امیدوار ہیں وہاں پر بے شک ہمارا اپنا امیدوار کمزور ہو دوسری جماعت کے امیدوار کو موقع دیا جائے اگر ہم الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باقی یہ طے ہے کہ ازلا میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی خاص طور پر صوبہ سرحد اور بلوچستان میں یقیناً انشاءاللہ مسلم لیگ اور جے جی یو آئی کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور میں سب متفقہ طور پر الیکشن لڑیں گے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے شاید آپ مجھے دوبارہ میرے خیال میں سیاست میں متحرک کرنا چاہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ آرام کیا جائے بہت عرصے سے اتقاموں میں لگے ہوئے ہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے کوئی نہ کوئی حق بات کہتی رہنی چاہیے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے